Днешното видео Как да изградите основите на тренираността си, които да ви служат дълги години за напред. Ще навлезна в физиологията и малко в психологията. Да започваме! за епизод 2 от поредицата в която разглеждам всички тренировъчни зони Зона 1 мина вече може да я видите, ще се появи някъде в ясно линк към видеото за нея а днес ще разгледам Зона 2 или изграждането на митичната аеробна издържливост но първо какво означава думата аеробна? Буквално тази дума означава в присъствие на кислород Противоположно на това е термина анаеробна, която пък означава в отсъствие на кислород. Тренирайки в зона 2 организма използва сърдечно съдовата система за доставка на кислород и хранителни вещества към работещите мускули. Тъй като интензитета в тази зона е сравнително нисък, нуждата от кислород не е чак толкова голяма. Съответно, дъшиятки организма се насища с достатъчно кислород и не се намира в така наречения кислороден глад. Този глад, между другото, ще бъде основна фигура в в които ще разгледам зона 3, 4, 5, 6 но да се върнем в момента към зона 2. Основната цел при изграждането на базовата издръжливост е да се подпомогне поставането на основите за бъдещата високоинтензивна работа, която предстои. В това видео ще разгледам основно спорта колоездене, тъй като изграждането на тренировачен план в макро и микроциклите, както си прилича с другите спортове, така все пак си различава. Да започнем с физиологичните характеристики на зона 2. При нея отново, както в зона 2, се използват бавните червени мускулни влакна от тип 1. Оказва им се малко съпротивление, но с голяма продължителност. Енергоизточниците са отново светата троица, а именно гликоген, глюкозата и свободните масни киселини. Като тук в сравнение с зоря, но процента на гликогена в мускулите и свободната глюкоза в кръвта се увеличава спляво масните киселини. Тренирайки в тази зона, организмът ви ще получи едни много хубави апгреди на операционната си система. Като повишаване на кислородния капацитет в мускулната тъкан, т.е. подобрена работа на любимите ни митохондрии, повишаване концентрацията на миоглобина в мускулните влакна. Съвсем набързо миоглобина се намира в саркоплазмата, където играе ролята на склад за кислород, който се предава към митохондрите в последствие. Това също е много важен момент от кислородния метаболизъм. Освен това, с тренировките в зона 2 се повишават и обема на капилярните легла в мускулната тъкан. Самите капиляри какво представляват? Това са най-малките кръвоносни съдове, като корелацията между броя им и захранването на мускулната тъкан с енергийни субстрати е силно изразена. Повишава се също и количеството обем в кръвта, което сърцето ви може да изтласка в покой или по време на физическа дейност, където и пулсовата частота спада. Истината е, че сърцето е най-ефективно и изтласква най-много кръв когато по условата е някъде около 115-120 удара в минута. Повешава се също и артериовенозната разлика, т.е. възможността на тъканта да излича кислород от Кръвта. Всички тези апдейти са тренируеми с специфични тренировъчни сесии, като някои от тях могат да бъдат малко по засегнати спрямо от други. Както и във зор 1, така и тук ще разгледам факторите продължителност, интензитет и повторение. Нека да започнем с интензитета. От към пулсова чистота трябва да се намирате в диапазона от 65% до 75% от максималния ви пулс, като 75% е за добре тренирани Протисни, така че по-скоро 65-70% от максималния ви пус. В случая ще ви трябва лента за пулс, за да може да определите тези граници, но ако все пак нямате, когато излезете и карате с хора и водите някакъв разговор, трябва да може да говорите нормално, без да се задъхвате, на всяко изречение. Ако карате пак самостоятелно, просто започнете да си говорите сами. Така вече всички ще са сигурни, че дъската ви хлопа изначално, но вие все пак се занимавате с коездене, нормално е. Ако имате пак Power Meter, нуждата от контрол върху ватовата мощ, тук не е чак толкова силно изразена. Тъй като освен, че за е толкова продължителен период от време е много трудно, особено за хората навлизащи в спорта, да поддържат постоянни 200 вата, да кажем, по всяка вероятност се намирате в началото на тренировъчния процес и би имало големия разлики в ефективността ви, що се отнася до гледането на пулс и ватова мощ. Продължаваме с втория фактор, а именно продължителността. Тук нещата са малко по-сложни и ще трябва сами да отгаднете каква е оптималната продължителност за вашата тренировка. Тя зависи от историята ви в спорта, колко часа сте прекарали върху колелото през последните една-две години, продължителността на единичните тренировки, които сте имали и т.н. За мен е лесно на тази стоеност, тъй като аз самия съм преминал от самата нула до нуждата от 6-7 часови тренировъчни сесии, за да може да има някакъв ефект тази тренировка върху мен. След като си взех първия шосемен велосипед, имайки съвсем някаква основна базова издържливост, 3 часа и 30 минути, в рамките на 100 км и то по-равно ми бяха абсолютния максимум. Две години по-късно, 5-6 часа с каране с около 3000 метра денавилация и нагоре, вече не ми представляват никакъв проблем, Даже да ги правя едно след друго. Тъс, според вашите истории, ще трябва да намерите оптималната продължителност за тези тренировъчни сесии. Третият фактор, за който ще говоря, е повторяемостта. Първо ще е разгледам едноседмичния микроцикъл. Тук се появява основния проблем, а именно времето за трениране и за етостави. Нещата са наистина много специфични и вероятно би ви трябвало специализирана помощ. Ако сте човек, който може само да кара и прави само това и може да отделя по 20 часа на седмица за каране, както аз бях до преди 2 години, то за ваш нещата са изключително лесни. Отново според тенира на Остави разпределението ще бъде или през ден, или 2 дни на каране, 1 ден почивка. При вас, които имате възможността да карате по 20 часа на седмица, може дори да не се гледа 7-дневен микроцикъл, а той да бъде 10-дневен. Тъй като това също би играл роля подредбата на тренировъчните сесии и наличието на физиологични подобрения, които може да очаквате. Ако сте обаче работещ човек и то с стрикно работно време, ситуацията при вас загробява много бързо. Имайки два почивни дни, ще трябва да се фокусирате изцяло върху тях и се молете времето да е хубаво. Сега, ако сте от София обаче, забравете тези молитви. про съм, не работят. Ако имате все пак възможност да покарате в тези дни, го направете, тъй като това ще ви бъде спасителният пояс. През останалите 5 дни отново зависи от графика ви, но тренажора ще ви бъде най-добрият приятел. Ако имате възможност, тренирайте сутрин. Окей, в началото може да бъде малко трудно и неприятно, но все пак си има трикове как да улесните тази дейност. Аз, както някой от вас знаят, бягам всяка сутрин в 5 часа, съответно съм се научил как организма ми да бъде в пълна бойна готовност сутринта. Ако искате да разберете как и вие да постигате това нещо, някъде отново горе ще се появи видеото, в което говоря как да сте свежи рано сутрин и да тренирате с лекота. За всички работещи ще е много важно следващото видео, което ще се появи, а именно това за зона 3. Непременно го гледайте, защото ще може да ви помогне много с седмицата. В общ план ми е трудно да дам пример с повторяемостта защото индивидуалният подход спрямо ножите на всеки е коренно различен и играят много фактори като свободното време е едва една пета, която е нужна за изграждането на тренировачен план Има един основен проблем свързан с тази зона и той е, че повечето хора са много нетърпеливи. Първо за да се достигне средно-високо ниво в България, ще ви трябват поне 2-3 години за да го достигнете и то ако тренирате сравнително правилно. През годините в които имах тренировки във всички зони от първа до шеста 70% от времето ми прекарано карайки е било в зона 2 като така е и на повечето състезатели които познавате ако пък започвате от нулата този процент ще бъде дори по-висок да, може да ви е скучно може да искате комове може да искате всяко каране да ви е с висока средна скорост и хората в страва да ви благотворят. Познавам много хора, които натискат здраво целогодишно, но формата им е една и съща през цялото време, намират се в едно плато или по-скоро в едно блато, от което няма излизане. Всеки сам си решава какви са му целите, но ако искате да ставате по-добри, не се подвеждайте от това, което правят останалите около вас, а се концентрирайте върху това как вашите действия в дадения момент могат да ви направят най-добрата версия на себе си. Това е всичко за днешното видео, не знам колко дълго ще стане, ще разбера когато го обработвам, надявам се, че няма да е чак твърде дълго. Истината е, че трябваше да изтрия половината неща, от които исках да говоря, но в бъдещето ще имам продължение и ще мога да кажа още неща за повечето зони. Ако ви е допаднал и сте научили нещо, ударете едно харесване, абонирайте се с известия, за да не пропуснете много важното видео за зона 3, което предстои и ще се видим от следващото. Айде! Чао-чао!